جس کے نام پہ چھٹی ہوئی آج وہ خود کام پہ آیا ہے میرے ملک نے آج یوم مزدور منایا ہے السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یو ٹیوب چینل سیفی ویلوگر چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور پریس کر دو تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ ڈیٹ کو ملتی رہے تو آج پاکستان میں یکم مائی کو یوم مزدور منایا جائے گا تو آج مطلب ملک میں عام چھٹی ہے مطلب آج پورے ملک میں چھٹی ہوگی سرکاری کو چاہے پرائیویٹ ہو چاہے جو بھی ہو لیکن جس کا دن منایا جا رہا ہے اس کو چھٹی نہیں ہے تو آج دیکھیں گے پاکستان میں کیسا منایا جاتا ہے یوم مزدور اور مزدور کو ملک کو مطلب کیا ویلیو دی جاتی ہے آج یوں میں مزدور ہے اور یہ مزدور کام پہ لگے ہوئے ہیں چاچا فدا حسین نکاسی کرے نہ کھڑے چاچا آج تو چھٹی آئی آج تو مزدور کا ڈی ہے سارے چھٹی ریڈی ہاں حکومت ہے اسی لیے اچھا مزدور کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے آلو پہ بس ہیں تو اس لیے آج مزدور مطلب لیبر ڈے پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں مطلب بزرگ بزرگ سے یہ لوگ آدمی یہ بچوں کی خاطر ان کے پیٹ کے خاطر یہاں مزدوری کرتے ہیں لیکن آج مزدور ڈے تھا ان پھر بھی مزدوری پہ آئے کی مزدور سات سو روپیہ آٹھ سو روپیہ کلو لگا ہو کوئی حالات گاری چینی مغی ہے چار روپیہ پنجا روپیہ دیجیے چالیس روپیہ